Двоє жителів з Баража роблять ремонт у приміщенні, де планують створити музей історії Червоного Христа. Один із них Юрій Паславський. Зачищаємо камінці. От залили стяжки, боки поробили. Лишилось саме основне почистити, позаробляти шви. Тільки зачистка займе тижнів два, напевно. Бо тож все, треба відновити цей камінь. Ідея створення музею історії товариства Червоного Христа в Збаражі виникла минулого року, каже його керівниця Марія Милян. За її словами, вирішили це зробити у підвалі будинку, де розташоване товариство. Будівлі понад 150 років, каже Марія Милян. Ми його вичистили, подивившись на нього, ну мені просто шкода стало, що воно так буде пропадати. Хотілося його показати людям, хотілося його показати туристам. Вивчивши історію Червоного Христа, хотілося її е, тут, щоб таке в Збаражі, е, було такий музей. Це історія Червоного Христа, починаючи з заснування Міжнародного комітету Червоного Христа, ну навіть не тільки з Баража, але закінчуючи національним комітетом, обласним червоним хрестом. Ну але більше уваги поділяти таке з Бараскому Червоному її діяльності, так показати це все у світлинах, показати це все у буклетах, у якихось значках, марках і, і ну, все, що, що знайду. Перші експонати для музею вже знайшли. Це 20 значків донорів крові від товариства розповідає жінка. Це дуже важливо для нас, бо це значки ще з Радянського Союзу, вони мають дуже важливу теж історію. Ну це ми будемо, ну, плануємо, як ми плануємо зробити, це кожен значок або два значки, ми будемо з її історією в фоторамці такі будемо тоже сюди їх приєднувати. Є такі медичні сумки, так такі теж, десь ця розразка, я бачила десь, так і теж будемо їх дивитися, ну, будемо щось шукали. Марія Милян каже, орієнтовна вартість облаштування музею – 280 тисяч гривень. Зараз шукають меценатів. Музей планують відкрити до кінця цього року. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.